υπήρχε εκκλησία ζώσα και ελευθέρα η οποία να είχε συνείδηση αποστολής και να μην μεριμνούν μόνο περί θρόνων και περί μεταθέσεων και περί απολαβών και περί άλλων των πραγμάτων τα οποία μεριμνούν οι επίσκοποι της θρόνου εκκλησίας πριν ελλαχείς των εξαιρέσεων εάν λέγω υπήρχε μια τεάφτη εκκλησία θα είχαμε πλέον και χριστιανικών θέατρων και χριστιανικών κοιματογράφων και θα μπορούσαμε να τσακίσουμε τα πλευρά του διαβόλου. Ναι αδελφοί μου, εάν λοιπόν υπήρχε ένα τιούτος χριστιανικός σχηματογράφος ή θέατρων θα προεβάλαμε μια ταινία το Συναξάριο της 9ης Ιουνίου. Ποιο μάθη δεν θα έβλεπε αυτή την ταινία το έργο αυτό το θεατρικό, το πνευματικό και δεν θα συγκινεί το Τι βλέπουμε εκεί πέρα, τι βλέπουμε φοβερόν. Ήταν λέγει κάπου πέντε κανονικές, πέντε δηλαδή παρθένες αφοσιωμένες στο Θεό. Είχαν ένα πνευματικόν πατέρα η νεαρέα ο οποίος τα σεξιμολόγει. Αλλά ήταν η εποχή των διωγμών και στρατιώτες του αυτοκράτορος έκαναν έρευνα στα σπίτια για να ανακαλύψουν τεκμήρια της ενοχής των χριστιανών είτε την εικόνας, είτε Ευαγγέλια, είτε άλλε αποδείξει ότι είναι χριστιανοί. Έτσι πήγαν στο σπίτι του πνευματικού στο κελί του πνευματικού και ψάχνοντα δεν βρήκαμε βέβαια Ευρίκανε και τίποτα Ευαγγέλια και βιβλία ιερά. Αλλά κάτω σε κάποια κρύπτη του δωματίου του, σε κάποια κρύπτη του κεριού του, του, του, του, του ε βρήκαν τι. Ένα πιθάρι γεμάτο χρυσά. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανεί ιεράφη και φιλάργυρο. Συμβαίνουν αυτά να είναι κανεί πνευματικό και φιλάργυρο. Συμβαίνουν κανείς να είναι επίσκοπο και φιλάργυρο. Που είναι δύο έννοιες αντίθετες και ασυμβίβαστες. Έχουν λοιπόν εκεί ένα πιθάρι γεμάτο χρυμάτο, χρυσά. Το πήραν το πιθάρι. Και το πήγανε στον Τύρανο, στον Βασιλιά, και λέγανε ότι στο κελί του τάδε βρήκαμε ένα ολόκληρο κοιτάρι. Εθάμποσαν τα μάτια του Βασιλιά, από πίσω δε τρέποντα, κλαίοντα, φωνάζοντα ο πνευματικού. Τα λεφτά μου. Αντιλήφθη ο Τύρανο ότι αυτός ο πνευματικό είχε αδυναμία στα χρήματα και ήθελε να το δοκιμάσει. Και του είπε. Και του είπε το εξή. Η Αρέφλε. Βλέπω ότι αισθάνεσαι λύπη διότι οι, οι στρατιώτε μου έπιασαν τα χρήματά σου. Εγώ δεν δυσκολεύομαι, λέει, να σου θα δώσω το θησαυρό σου, αλλά υπό ένα όρον, να αρνηθείς τον Χριστό και να προσκυνήσεις τα είδουλα του, λέει. Το κάνεις αυτό. Προς τιμήν εδίστασε ο ιεράς αυτός ο πνευματικός, ο οποίος επιρήκως και πλεονέτη εξήσει το έργο του πνευματικού. Μπροστά του προσέστηκαν δύο πράγματα το δίλημα της ανθρωπίνης ζωής από το ένα μέρος ένα πιθάρι γεμάτο χρυσό και από το άλλο μέρος ο γυμνός ο εσταυρωμένος ο οποίος τα θελάκια του δεν είχε ποτέ οβολόν μπροστά του λοιπόν ήταν ο Χριστός και ο Χριστός διάλεξε και πάρε. και δεν δίστασε δυστυχώς ο πνευματικός αυτός να κάνει την εκλογή του και να εκλέξει τον χρυσών και όχι τον Χριστόν πολύ καλά του λέγει δικό σου Δικό σου λέει είναι ο Χρυσός, αλλά δεν μένει ο ικανοποιημένος του λέγει. Θέλω και κάτι άλλο. Όχι μόνο εσύ να γίνεις δωρολάτρης, όχι μόνο εσύ να κάψεις λιβάνι στα είδωλα, στους δαίμονας, αλλά να πάρεις λιβάνι από τα χέρια και να πας εκεί πέρα στο μαντρίσου, στο μοναστήρι σου που έχεις τις πνευματικές της καλόγρες και να πεις αυτές και αυτές να, να αλλάξουν θρησκεία και να θυσιάσουν στα είδωλα. Πήρε λοιπόν λιβάνι από το χέρι του τυράννου και πήγε το μοναστήρι για να πείσει τις καλόγριες που αφήσανε τα εγκόσμια όλα και αφοσιωθήκαν στον Θεό, να τις κάνει και αυτός ο πνευματικός, να τις κάνει να προσυνήσουν τα είδωλα. Πήγε πραγματικό. Και δειλά-δειλά, αλλά κατόπιν με γλώσσα σαφή και απερίπραστο, της είπε ότι είναι καιρό πλέον να αφήσουμε τον Χριστό και να πάμε στα είδωλα και στους τυράννους και στους βασιλείς του κόσμου τούτου. Μόλις άκουσαν οι καλόγριες, οι μοναχές αυτές, ότι ο πνε που προτρέπει αυτού η δολατρεία αμέσω σηκώθηκαν όρθιε και τον έφτιαξαν στο πρόσωπό του. Αλλά και αυτό ακόμα αυτό επέμενε, δεν, δεν, δεν ισχύει από το πτήσματα των πνευματικών του τέκνων αλλά επέμενε να αλλάξουν την θρησκεία του. Κατέστη αδύνατο. Επέστρεψε στον Τήλον και λέγει: Ότι δεν υπακούν, λέει, δεν υπακούν σε μένα αυτή τη φορά. Δεν υπακούν, του λέει. Τι κάνεις, λέει. εγώ δεν στο δίνω το θησαυρό σου, λέει. Θα πάρει αντί Λιβάνι, την πρόσφατα σου σε λιβάνι. Αυτή τη φορά θα πάρει μαχαίρι να το τροχίσεις λέει, θα τη σφάξεις λέει και μόνο εάν τη σφάξεις θα, θα πάρεις το δισαυρό σου. Όντως λοιπόν αυτός ειστρελατούμενος και κυριαρχούμενος από τον ίστρο, από τον δαίμονα που δεν υπάρχει άλλος. Όλα τα δαιμόνια είναι φοβά αλλά ένα από τα φοβερότερα δαιμόνια είναι το δαιμόνιο της πλονεξίας, το δαιμόνιο του χρήματος, το δαιμόνιο των τριάκων ταργυρίων τρόχισε λοιπόν μαχαίρι και πήγε στο, στο, στο μοναστήρι και ξαφνικά ήταν θέαμα φοβερών και αποτρόπιων ο πνευματικός τον πατέρας αντί πετραχύλη, αντί λιβάνι να κατάς τα χέρια του μάχαιρα και με τη μάχαιρα αντισφάξει όλες ναι. και γράφει λοιπόν το συναξιταριόν του ότι οι πέντε αυτές πνευματικές διγατέρες του Χριστού ε, τα πέντε αυτά αρνία εσφάγησαν δια του πνευματικού τον πατρός ο οποίος εκ ότου δυστυχούς, ότου ταλαντάτου, όπως ψάλλει το τροπάριόν του ιστίχι τύχη, οι οποίοι είναι στη μνήμη των πέντε αυτών παρθένων, οι οποίοι σφάγησαν διαχειρός του πνευματικού των πατρός. Είδω λοιπόν αγαπητοί μου μια περίπτωση, μια περίπτωση τραγική, μια περίπτωση κατά την οποία τα, τέκνα, τα πέντε πνευματικά τέκνα δεν υπήκουσαν και στην διαταγή. Υπότιτλοι Authorwave του Παναματικού του Παναμάχου, διότι την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε ο πνευματικός των να ρίξουν λιμάνι στα είδωλα, την ώρα κατά την οποία του συνεβούλευε να αρνηθούν το Χριστό και να προσυνήσουν τα είδωλα, την ώρα εκείνη δεν ήταν πλέον ο πνευματικός των πατέρας, δεν ήταν πλέον ο ποιμήν, δεν ήταν πλέον ο βοσκός, αλλά ήταν λύκος. Είχε γίνει λύκος, άλλαξε. Τον έκανε λύκο η φιλαργυρία. Και συνεπώ σε λύκου δεν μπορεί το ποιμνιο να υπακούει. Διότι όπως είπε ο Κύριος θα έρθουν ημέρα κατά τις οποίες θα έρθουν στην Εκκλησία λίκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του ποινίου του Κυρίου Μόνης του Χριστού. Σε τιού τους, λοιπόν λυκοποιημένας, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα με το θέλημα του Θεού φαναρά, σε αυτούς του λυκοποιημένας δεν επιτρέπεται το ποινιο να δεικνύουν δεν μίαν υπακοή και πηδαρχία. Σας με τα συναξάρια, γιατί υπάρχει... Υπάρχουν κάτι οι χριστιανοί. να σου είπα, παπά, παπά, παπά. Ε, άσε λοιπόν, παπά, δεν σπότει, παπά. Άσε λοιπόν, την εκκλησία καταστραφεί. Ε, Όπω καταντήσαμε, καταντήσαμε πέρσι, θα θυμάστε αυτά. Να μην τολμάμε να βγούμε έξω εμεί οι παππάντε. Αφήστε αυτή την κατάσταση. Ε, είναι παπά, παπά, παπά. Καλά, αφήστε λοιπόν να, η εκκλησία να βρωμήσει πέρα ω πέρα, να μην μπορούν πλέον να υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον εκκλησία. Και τα παιδιά και να φύγουν από την εκκλησία τελείω. Θα υπακούεις τον ιερέα, θα σέβεσαι τον ιερέα μέχρι ενός σημείου. Όταν ο ιερέας πλέον δεν είναι βοσκός, αλλά είναι υλικό ποιβήν, οφείλει εσύ να αναλάβεις τα μέτρα σου. Αλλά δεν έχουμε μόνο το παράδειγμα των πέντε κανονικών Παρθένων, οι οποίοι αντέστησαν ερωμένως το πνευματικό των πατρί. Όταν ο πνευματικός τον πατρίς, ο πα, όταν ο πνευματικός τον πατήρ ελάζησε διαστραμμένα και πονηρά. Έχουμε και άλλα παράδειγματα ερωικά, ηρωικότερα θα αναφέρω δύο-τρία παραδείγματα και θα τελειώσω τον λόγο. Το ένα παράδειγμα. Δια των φτερών της φαντασίας σας μεταφέρω εις τον, εις τον 7ο αιώνα μετά χριστων Ήταν η εποχή κατά την οποία η Εκκλησία του Χριστού εταράσεται εκ των αυτής, ως αυτής.